Оностосії Гормо ще четверо дітей. Найстарші Діані, 9 років, найменший Іваню, майже два. Жінка згадує перший снаряд впав на її подвір'я у селі П'ятихатки Васильівського району 28 лютого. Спочатку був по один вистріл, у нас вікна посипались, і другий вистріл був їм на пораження в машину. Вони не розбирали, там, чи дитина мала, чи взрослі. їм було все одно. Вони цілих 33 дні тримали в облогу наше село, і в нас не не могли приїхати, не можна було виїжджати. Страшно було ходити нам навіть. Ми не оглядалися, тому що вони їздили, мародьорничали у нас там, заїжджали не стісняючись. брали те, що їм, їм подобалося. На даний момент я виїхала з хати, там Залишилося усе. У мене було невелике своє підсобне господарство, яке залишилося теж там, де небайдужа людина, яка залишилася там, дивилася, дивилася за, за цим всім. Прийшли освободителів, скажімо так, освободили від всього. 17 квітня родині Гармачів допомогли евакуюватися приватними автівками до Запоріжжя. Їхали через заміноване окупантами поле. В логістичному хабі для переселенців оглянули дітей, надали гуманітарну допомогу і проконсультували. Зараз жінка винаймає будинок та вже записала дітей до школи й дитсадка в обласному центрі. Було пекло там. Ми вирвалися сюди, діти кожного шороха по сьогоднішній день бояться. Дуже страшно, їм, коли гром гримить, коли різкі звуки, сильний, сильний шум, вони спрашуть: мама, а що нам робити? Мама, ми біжимо в погріб. Мама, нам страшно, мамо, я боюся. У них до сих пор залишилася реакція, та що інстинкт самохрання. Їм треба сразу ховатися, їм сразу треба присідати. Повертатися додому Анастасія Гармаш поки не планує, каже, немає куди. Маргарита Галищ, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.